ارزاد و را خدمت دوستان عزیزم امیدوارم که حال درتون عالی باشه تو این ویدیو قرار که صرف تاصدعدیت یک عکس رو فقط با کم را فیلتر کار کنیم یعنی از اصلاح رنگ اصلاح نور، اصلاح کادر رو توش و هر مفه دیگه ای که عده یک عکس نیاز داره. خب اینجا عکس رو به صورت قبلبد داریم می بینیم همین اول کار بریم به صورت قبلبد می بینیم و فقط میخوایم الان نگاه کنیم ببینیم که هر کدوم از پنل ها رو محور رو روی چه عدداد درغا میگذاشتیم که از این عکس به این عکس بررسیم. خب بریم سراغ پندل بیک، temperatureراتشر و عدد تینس این اکس چون عکس راه هست عدد های عکس های را با عدد های عکس های JpegG متفاوت من بهتون پیشنهاد میکنم شما اول تمامی عدد اارغام ها را جای گذاره کنید و در آخر بیایید بناب عکسی که دارید این دو تا عدد رو توی عکس های JpegG تغییر بید. خب بریم ببینیم که هر کدوم از محور ها رو روی چه عددی گذاشتیم از محور از پنل بیسیک محور اول محور اول temperatureپر 4500، محور بعدی منفی 128، محور بعدی منفی 12، اگه میبینید که عدد ارگام خیلی دارم، سریع میگم، شما هم خیلی سریع میتونید جایگذاری کنید، اگر اینجا یه عدد رو نوشید، دیگه نیاز نیست محصو بردید و روی عدد بعدی کلیک کنید، اینجا مثلا این عدد رو جایگذاری کردید، از روی کیبورد تب رو بزنید، روی عددهای بعدی خودش میره، خب، کنتراست مثبت در، هایلایت منفی 28، حد محور بعدی مثبت 79، محور بعدی مثبت 35، محور بعدی منفی 64، texture منفی 48، محور بعدی مثبت 28 و محور بعدی هم مثبت 17، vibrancy هم 48 و saturation صفر. خب بریم سراغ پنل کرد، از قسمت اول ما عددی رو نداریم، از محور دوم، از قسمت دوم با ما یه اینطور منحنی رو ایجاد کردیم. خب قسمت دیتیل بر اساس اکسی که داریم حالا با گوشی گرفته شده باشه یا با دوربین گرفته باشه دوربین با کیفیت یا بیکیفیت باشه عداد ارقامش فرق میکنه که خب نیاز نیستیه حتما اعداد ارقامی که اینجا هست رو شما بخوایی جایگذاری کنید کنه خب بریم سراغ آقه کالر میکسر از قسمت،, از قسمت هیو محور اول منفی پنجاب مصبت هفت منفی شست و شیش منفی سیزده مصب مثبت 5 و دو تا محور بعدی هم صفت قسمت سچوریشن محور اول منفی ده محور بعدی مثبت ده محور بعدی منفی 25 محور بعدی صفر دو تا محور بعدی منفی 100 و دو محور بعدی هم صفر و قسمت لومینانس محور اول مثبت 16 و محور محور دوم مثبت 46 خب قسمت کالر گریڈنگ داریم که خب اینجا نبات داشته باشیم بذارید یک نگاه بندازم خب قسمت کالر گریدی نباید باشیم و نداریم اینجا عدد ارقام این رو نداریم قسمت کالیبراشن محور اول منفی 41 محور دوم مثبت 30 محور 3 و منفی 70 محور بعدی مثبت 80 محور بعدی منفی 60 محور بعدی منفی 50 و محور بعدی هم منفی 40 خب تا اینجا ما عدد و ارقام رو جایگذاری می‌کنیم و ما یه قسمت دیگه هم داریم قسمتی غیر از پنل اصلی ما یک قسمت دیگه داریم به نام قسمت ماسک ها ما اینجا ماسک رو انجام دادیم تمام عدد ارگامی که تا اینجا جایگذاری کردیم اگر جایگذاری کنید به این عکس تازه می رسید اما ما بحث بگراند رو هم توی اصلاح نور بیشتر کار کردیم نسبت به خود سوجه چرا؟ چون نورهایی که داخل بگراند هست ببخشید نورهایی که داخل خود بگان هست و اگه نگاه کنید قسمت های روشن خیلی بیشتر داره نسبت به خود سوژمون قسمت سوژه می‌بینید که لباس ها تیره موتیره فقط قسمت صورت و دست های مقدار روشن تره اما بگران رو نگاه کنید مقدار قسمت های روشنش خیلی بیشتره پس ما اومدیم قسمت بگران رو هم اصلاح نور کردیم تا نورش تقریبا یک دست بشه با خود سوژه خب داد درغام رو جای و بعد از اون می‌گیم که مسکر چجوری بخواد ایجاد کنید. و اما اعداد ارقامی که جایگذاری کردیم قسمت اکسپوژر منفی 2 دهم ا کونتراست صفر هایلایت منفی 100 شادو منفی 39 محور بعدی مثبت 32 قسمت بلک هم نداریم تمپرچر و تینت رو هم نداریم سچوریشن هم نداریم و خب کلا دیگه اعداد ارقامی دیگه رو نداریم و اما اینکه خود ماسک رو بخوایم چجوری ایجاد کنیم ما اینو پارت می‌کنم خب همه از قسمت ماسک ها و سلیک سوپرچک رو اینجا میزنیم. خب سلیک سوپرچک رو اینجا بزنیم. خب اسمش روشه. انتخاب کردن موضوع. الان اینجا برای ما موضوع انتخاب شده. پس باید بیایم اینجا کلیک سمت راست کنیم و اینورت ماسک رو بزنیم. الان برای ما بکران انتخاب شده که میتونیم روش کار کنیم. توی این ویدیو، توی اول ویدیو گفتم که روتوش صورت رو هم میتونیم با خود کمر را بزنیم. که ویدیوش رو اینجا برای شما میذارم آموزش روتوش صورت با کمر را فیلتر من فشر یام امادی هستم اگر به این دسته از ویدیوها یعنی آموزش فتوشاپ به زبان فارسی علاقه البته کاملا رایگان اگر علاقه من هستید میتونید کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر ویدیوی جدید گذاشتیم اعلانش برای شما بیاد و اگر دوست دارید که همچنان در حال و هوای آموزش فتوشاپ باشید بهتون پیشنهاد میدم ویدیوی که اینجا میاد رو ببینید ممنونم از اینکه همراهی ما بودید و همراهی ما باشید